Dragnea îi bagăne din pe lui lui Dencil. Avertismentul dur transmis acestora: Nu mai pot sta în guvern. Președintele PSD, Liviu Dragnea, urmează să se întâlnească joi cu min trii pe tema descentralizării. Aflat la focan, liderul PSD a inut să le transmit un avertisment dur care se împotrivesc descentralizării. Da. Din punctul meu de vedere, discuia nu va fi complicat. Nu sunt un om dur, dar sunt foarte riguros și exigent Acetii Mintri, membri ai cabinetului României, când au acceptat să fie Mintri, i-au asumat tot programul de guvernare, absolut tot, unde la loc de cinste este i descentralizarea. Ori eu nu mai accept ca după atâta timp toi funcționarii din ministerele respective se le pun în fanite materiale care coninunir întreg de argumente de cum ii de ce nu trebuie făcut. Atunci ei au două variante foarte simple. Ori susțin în continuare programul de guvernare pe care l-au asumat îi dau drumul la descentralizarea sectorială pe fiecare minister pe care îl conduc, ori dacă nu, îi asum programul nu mai pot sta în guvern. Sta nu este un guvern al Andala. Este un guvern care pune în practic un program de guvernare. Un toseam discuie foarte deschis ivesel, a declarat Liviu Dragnea.